Dacă te gândești cum va arăta viitorul tău peste câțiva ani, ai nevoie de un ghid care cu sârg, încăpățânare și pasiune dăruiește timp și energie soluțiilor pentru viitor. Te invităm să te alături echipei noastre într-o călătorie fascinantă în universul ingineresc, pentru a descoperi ce înseamnă aliment și o alimentație sănătoasă. Cadrele didactice și cercetătorii Facultății Știința și Inginerie Alimentelor sunt aici pentru a te sprijini în formarea și dezvoltarea carierei tale, oferindu-ți alternative viabile într-o lume plină de provocări. La Galați, știința și ingineria alimentelor sunt folosite inteligent pentru a găsi soluții durabile pentru tine ca specialist, oferindu-ți perspective pentru o carieră dinamică. Noi știm să dezvoltăm, să inovăm, să ascultăm, dar și să ne distrăm. Vino să ne cunoști mai bine și să fii partenerul nostru. Vei găsi o școală altfel, provocatoare și cu noi abordări. Să știi că ne-am gândit la toate. Ne-am gândit la proces, ne-am gândit la control, Calitate, analiză, sănătate, ospitalitate, medic. Ți-am pregătit programe adaptate prezentului pentru o carieră de viitor. Te invităm așadar să te conectezi la SIA, să te conectezi la viitor.